שלום לכולם, כאן דוקטור יצחק דרימר. החוסר ודאות ממשיך ומכינים אותנו לגל שני של קורונה. <coughs> מה יש מאחרי זה זה לא מעניין. מה שהכי חשוב כרגע בתוך כל זה, זה איך אנחנו מביאים אתכם בחזרה ליכולות שלכם, למערכת חיסונית שהיא חזקה ולוודאות שלכם, שבכל התהליך הזה שהולך לבוא מחדש, אתם הולכים להיות בסדר. אז מהתהליך אנחנו כבר לא חוששים. ומה אנחנו צריכים לעשות? בואו תראו משהו מעניין. <coughs> קודם כל, להבין את הדבר הבא. רובכם ככולכם לא קנדידטים לבעיה הזאת שנקראת הווירוס הזה. האם הווירוס קיים? כנראה שכן. האם הוא מסכן את רובכם? ממש לא. תראו מי הוא עלול לסכן. הקטן שנמצא كان בגיל מאוד מאוד צעיר... או את האחוז הקטן מאוד מאוד שנקרא, נמצא כאן בגיל מאוד מבוגר. כל אלה, מכאן עד לכאן, שזה רובכם, רוב אלה שרואים אותנו כרגע, זה לא יגע בכם. זאת אומרת, ש... מה, יש... מה ניתן לעשות? מה הדבר העיקרי בעולם שמחליש מערכת חיסון של בן אדם? העיקרי, מספר אחד. צדקתם המחשבה שלכם. <clears throat> איים המחשבה שלכם נמצאת בפחד? איים היא נמצאת בביטחון איים היא נמצאת בידיעה, בוודאות או באי איים האם האי-וודאות מביאה אותה שלו עמאר gibi או תל הביטחון שלכם או Socictory כה בחיים. אז למי שהאי-וודאות לא סה שמח בחיים, straps MINISTER בסך series בחיים. אז להבין, דבר אחד, זה להבין את הדבר שנקרא פחד הח ומה לעשות איתו. לא משנה אם הדבר אמיתי או לא, אם פחדתם, אם נבהלתם, זה הפך להיות אמיתי. תראו מה המוח שלכם עושה, אם נבהלתם. מוח, מדים? המוח שלנו עובד לפי גלים. אם אתם ניצאים בגלים של פחד, שזה מייצר מה שנקרא גלי בייטה, בין בניונים לגבוהים, אתם מייצרים, אתם מייצרים כימיקלים במוח שלכם ובגופכם, שבעצם הם מייצרים סטרס. סטרס מוביל אתכם, למערך חיסוני פגיע. אז זה לא משנה מה יש בחוץ. זה לא משנה אם יש את הווירוס הזה, זה לא משנה אם יש את החיידק הזה, זה לא משנה אם יש איזושהי דייה אחת או אחרת. זה לא משנה מה יש. השאלה, איך לקחתם, לקחתם בפחד שמוביל שלכם, או שלקחתם את זה בשקט בוודאות יודים לנהל את זה לא חוששים ואז הגלימוח שלכם משתנים נניח של בית הנמוכה או לאלפא נניח ואז אמר החיסוני שלכם הולא אתם מופחים להיות הרבה יותר עמידים הרבה יותר הרבה יותר מסוגלים להתמודד עם סיטואציה, לא משנה מי, זה וירוס, זה פיגוע או כל דבר אחר. אתם משנים את המחשבה שלכם, משנים את המקבילה הורמונלית שלכם ומעלים את המחת החיסונית שלכם. זה כל המידע שאני רוצה לכם היום. יום נפלא.